Αριστοτελούς, Περιποιητικής, Περιποιητικής, κεφάλαιο Φαίνεται ότι γενικά η ποίηση οφείλει την αρχή της σε δύο αιτίε και τις δύο τους φυσικές. Η μίμηση πράγματι είναι σύμφητη στους ανθρώπους από την παιδική τους κιόλα ηλικία. Αυτό που κάνει τους ανθρώπους να διαφέρουν από τα άλλα ζώα είναι τούτο, ότι ο άνθρωπος είναι το πιο μιμητικό πλάσμα του κόσμου και τις πρώτες γνώσεις του τις αποκτά με τη μίμηση. Εκτός αυτού τα προϊόντα της μίμησης προκαλούν ευχαρίστηση σε όλους τους ανθρώπους, απόδειξη αυτο που συμβαίνει στην πράξη. Πράγματα που μας προκαλούν δυσαρέσκεια όταν τα βλέπουμε μπροστά μας, μας προκαλούν ευχαρίστηση όταν αντικρίζουμε τις πιο ακριβείς απεικονίσεις τους. Έτσι δεν συμβαίνει παραδείγματο χάρη με τις εικόνες ευτελέστατον ζώων ή νεκρών. Αυτού πάλι του πράγματος η αιτία ειναι ότι η γνώση και η κατανόηση των πραγμάτων δεν ειναι κάτι το εξαιρετικά ευχάριστο μόνο στους φιλοσόφους αλλά το ίδιο και σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Αυτοί όμως έχουν λίγη μόνο μετοχή σε αυτήν. Ο λόγος που ευχαριστούνται βλέποντας τις εικόνες ειναι ότι την ώρα που τις βλέπουν αρχίζουν να κατανοούν και να ανακαλύπτουν τι ειναι το κάθε πράγμα. Παραδείγματο χάριν ότι αυτός εκεί ο είναι ο τάδε. τάδε γιατί αν ένας δεν έχει δει το πράγμα πιο μπροστά, την ευχαρίστηση δεν θα του την προκαλέσει η εικόνα ως προϊόν μίμησης. Η ευχαρίστηση του θα οφείλεται στην τεχνική της εκτέλεσης ή στο χρώμα ή σε κάποιαν άλλη τέτοια αιτία. Αφού λοιπόν η μίμηση είνε κάτι η μιμηση ειναι μέσα μας από τη φύση, όπως επίσης και η αίσθηση της αρμονίας και του ρυθμού, είναι φανερό ότι τα μέτρα είναι μόρια των ρυθμών όσο ήταν από μια αρχή ιδιαίτερα πρικισμένοι σε αυτά τα πράγματα από τη φύση, προάγοντας τα σιγά σιγά δημιούργησαν από τα αρχικά αυτοσχεδιάσματα την ποιήση. Η ποιήση πάντως δεν άργησε να διασπαστεί σύμφωνα με τον χαρακτήρα των επιμέρους ποιητών. Οι σοβαρότεροι από αυτούς παρουσίαζαν στην ποιήση του τις ωραίες και ευγενεί πράξεις, καθώς και τις πράξεις των ωραίων και ευγενών ανθρώπων ενώ οι κατώτεροι της πράξης της μικρότερης αξίας ανθρώπων, στην αρχή οι δεύτεροι έγραφαν ποίηματα με επικριτικό και υβριστικό περιεχόμενο, ενώ οι πρώτοι ποίηματα με ήμνητικό και εγκομιαστικό περιεχόμενο. Πριν λοιπόν από τον Όμηρο δεν έχουμε να πούμε το όνομα ούτε ενός ποίητή τέτοιου ποίηματος, είναι όμως λογικό να δεχτούμε ότι υπήρχαν πολλοί. Αντίθετα από τον Όμηρο και ύστερα μπορούμε να αναφέρουμε τέτοια ποίηματα, επί παραδείγματι τον Μαργίτη, του ομίρου και όλα τα παρόμοια ποίηματα. Σε αυτά τα ποίηματα ήρθε από μόνο του σε χρήση και το πιο ταιριαστό μέτρο που είναι το Ιαμβικό, Γι αυτό και εξακολουθεί να λέγεται ως σήμερα Ιαμβικό το μέτρο αυτό, επειδή με αυτό το μέτρο Ιαμβηζαν ο ένας τον άλλον. Κι έτσι κάποιοι από τους παλαιούς έγραφαν πια ηρωικούς και κάποιοι άλλοι ή αμβικούς στίχους. Κι όπως ο Όμηρος ήταν ο κατεξοχήν ποιητής στο είδος της σοβαρή ποιησης, δεν υπήρξε πράγματι απλά και μόνον ωραίων ποιημάτων δημιουργός, αλλά έκανε και δραματικού χαρακτήρα μιμήσεις στην ποιησή του, έτσι υπήρξε και ο πρώτος που υπέδειξε τις γενικές γραμμές της κομμωδίας, δραματοποιώντα όχι τον ψόγο, αλλά το γελίο. Σε όποια δηλαδή σχέση βρίσκεται η Λιάδα και η Οδύσσια προς τις τραγωδίες, στην ίδια σχέση βρίσκεται και ο Μαργίτης προς τις κομμωδίες. Και όταν έκαναν την εμφάνισή τους η τραγωδία και η κομμωδία, από όλους αυτούς που ανάλογα με τη φύση του ο καθένας είχαν κλείσει προς το ένα ή προς το άλλο είδος ποιησης, μερικοί έγιναν ποιητές κομμωδιών από ποιητές ιαμβικών ποιημάτων που ήταν, και άλλοι από ποιητέ επών που ήταν έγιναν ποιητέ τραγωδίων. Ο λόγος ήταν ότι τα καινούρια αυτά είδη ήταν σημαντικότερα από εκείνα και τα τιμούσαν πιο πολύ. Το ερώτημα: Αν έχει πια ολοκληρωθεί η εξέλιξη τη τραγωδία ω προ όλα αυτά που αποτελούν στοιχεία τη γενικότερη φυσιογνωμία τη ή όχι, καθώς και η διερεύνηση του ζητήματος αυτού, όχι μόνο από καθαρά θεωρητική άποψη, αλλά και εν σχέση με την σκηνική της παρουσίαση, όλα αυτά είναι αντικείμενο άλλης ερευνάς. Ενώ λοιπόν η τραγωδία αλλά και η κωμωδία ξεκίνησε στην αρχή αρχή με αυτοσχεδιασμούς, η τραγωδία με τους εξάρχοντες στον Διθύραμβο, και η κομμωδία με τους εξάρχοντες στα φαλικά τραγούδια, που και σήμερα ακόμα διατηρούνται ως καθιερωμένοι πια σε πολλές πόλεις, σιγά σιγά άρχισε να παρουσιάζει πρόοδο καθώς οι ποιητέ εξέλισαν και ανέπτησαν όποιο μέρος της αποκαλύπτονταν, ως που αφού πέρασε από πολλές μεταβολές έπαψε να εξελίσσεται μια και πήρε πια τη φυσική της μορφή. Έτσι, Πρώτος ο Εσχύλος ανέβασε τον αριθμό των υποκριτών από έναν σε δύο, μείωσε το μέρος του χορού και έκανε τον διάλογο πρωταγωνιστή. Ο Σοφοκλής έκανε τρεις τους υποκριτές και εισήγαγε τη σκηνογραφία. Αλλά και ως προς το μεγεθός της από τις αρχικά μικρές ιστορίες και από τον αρχικά ευτράπελο λόγο εξαιτία του ότι εξελίχθηκε από μία σατυρική φάση, πήρε κάποτε τον σοβαρό της χαρακτήρα χρειάστηκε φυσικά να περάσει γι αυτό αρκετός καιρός. Το μέτρο επίσης από τροχαϊκό τετράμετρο που ήταν, έγινε ιαμβικό τρίμετρο. Στην αρχή πράγματι χρησιμοποιούσαν τον τροχαϊκό τετράμετρο στίχο, επειδή η ποίηση ήταν σατυρικού τύπου και είχε περισσότερη όρχηση. Με την ανάπτυξη όμως του διαλόγου η ίδια η φύση βρήκε το μέτρο που τη στέριαζε. Πραγματικά το Ιαμβικό ειναι από όλα τα μέτρα το πιο κατάλληλο για τον διάλογο, ειδού και η απόδειξη. Συζητώντα μεταξύ μας λέμε πάρα πολλούς Ιαμβικούς στίχους, ενώ σπάνια λέμε δακτυλικούς εξάμετρους στίχους, Και αυτούς μόνο όταν θέλουμε να βγούμε από τον συνήθη τόνο της συνομιλίας. Τέλος ειναι η αύξηση του αριθμού των επεισοδίων, καθώ και όλα τα άλλα με τα οποία όπω λένε η τραγωδία έγινε πλουσιότερη. Εμείς ας οτι τα είπαμε, γιατί θα ήταν ίσως πολύ μεγάλη δουλειά να μιλήσουμε με λεπτομέρειες για το καθένα τους ξεχωριστά. Κεφάλαιο 5. Η κωμωδία, όπως το έχουμε ήδη πει, είναι μίμηση ανθρώπων χειρότερων από τον μέσο όρο των συνηθισμένων καθημερινών ανθρώπων, όχι όμως εν σχέση με κάθε είδος κακίας, αλλά μόνο εν σχέση με την ασχήμια, τις οποίας μέρος είναι κάθε τύπου ως καταγέλαστο προκαλεί το γέλιο. Ό,τι πράγματι προκαλεί το γέλιο είναι μία λαθεμένη συμπεριφορά ή μία ασχήμια που δεν προξενεί πόνο ή βλάβη. Μία κωμική μάσκα επί παραδείγματι είναι άσχημη ή αποτροπιαστική χωρίς να προξενεί πόνο. Οι διαδοχικές λοιπόν εξελικτικές μεταβολές της τραγωδίας και τα πρόσωπα στα οποία αυτές οφείλονται δεν μας είναι άγνωστα πράγματα. Αντίθετα τα σχετικά με την Κωμωδία έμειναν άγνωστα επειδή από την αρχή δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψη. Απόδειξη είναι και το γεγονός ότι χορό για κομικές παραστάσεις ο άρχοντας έδωσε σχετικά αργά, ως τότε ήταν θέμα εθελοντικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και μόνο όταν η Κωμωδία απέκτησε κάποιε οριστικοποιημένες πια μορφές, άρχισαν οι άνθρωποι να συγκρατούν στη μνήμη τους ονόματα ποιητών της. Ποιο όμω ήταν ο εισηγητή των προσωπείων των προλόγων ή του αριθμού των υποκριτών. Όλα αυτά και τα παρόμοια δεν τα γνωρίζουμε. Το πλάσιμο πάντω κωμικών μύθων ξεκίνησε από τη Σικελία. Εκεί ήταν ο Επίχαρμο και ο Φόρμη. Από του ποιητέ όμω τη Αθήνα, πρώτο ο Κράτη, αφήνοντα κατά μέρο τα βασικά χαρακτηριστικά τη ιαμβικής ποιήση, άρχισε να πλάθει γενικού περιεχομένου υποθέσει και μύθου. Η επική λοιπόν πίεση, στο βαθμό που είναι μίμηση με έμετρο λόγο σοβαρών και αξιόλογων πραγμάτων, παρακολούθησε την τραγωδία. Διαφέρουν ωστόσο από την άποψη ότι η επική πίεση χρησιμοποιεί μία μόνο μετρική μορφή και είναι απλή αφήγηση. Διαφέρουν όμω και από την άποψη του μήκου. Η τραγωδία φροντίζει να εκτελήσεται όσο το δυνατόν μέσα σε μία περιφορά του ήλιου ή εστω με μικρή μόνο παρέκκληση από το χρονικό αυτοπλαίσιο, ενώ η επικοιποίηση δεν έχει σαφώς καθορισμένα χρονικά πλαίσια. Είναι και αυτό μία διαφορά τους, αν και στην αρχή οι ποιητέ λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο στις τραγωδίες και στα επικά ποίηματα. Διαφέρουν όμως και ως προς τα συστατικά του στοιχεία. Κάποια από αυτά είναι κοινά και στα δύο είδη, ενώ κάποια άλλα χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα την τραγωδία. Γι αυτό και όποιος είναι σε θέση να κρίνει ποια τραγωδία είναι καλή και ποια κακή, μπορεί να εκφέρει παρόμοια κρίση και εν σχέση με την επικοιποίηση. Γιατί όσα έχει η επικοιποίηση τα έχει και η τραγωδία, ενώ όσα έχει η τραγωδία δεν τα έχει όλα η επικοιποίηση. Αριστοτέλους μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.